У Хмельницькому на підтримку українців, які перебувають у російському полоні, відбулася безстрокова акція «Як іде долучитися?». Живе з чужим серцем. Як живе житель Хмельниччини, якому першому в області пересадили серце? Поверніть мені дитину. Мати військовополоненого з Хмельниччини чекає на повернення сина. Близько півсотні хмельничан пройшли мирною ходою в обласному центрі на акції «Поверніть героїв додому» на підтримку українських воїнів, які перебувають у російському полоні, скандуючи патріотичних гасла. «Поверніть героїв додому!» розповіла координаторка акції Леся Стебло. Ми хочемо, щоб кожен, хто сьогодні захищав свою країну, хто сьогодні, виконуючи свій обов'язок гідно, свідомо, починаючи з 2014 року більшість з тих, хто сьогодні знаходиться в полоні, це вже не перший рік їхньої титанічної боротьби, щоб вони повернулися, повернулись до своїх рідних, до своїх близьких. За словами Лесі Стебло, акцію започаткували в Хмельницькому 19 серпня минулого року. Вісім місяців приходить підтримати тих, хто чекає рідних, Хмельничанка Надія, каже, її чоловіка повернули з полону восени минулого року. Багато повернутих, в тому числі, і мій чоловік не один раз наголошував, що саме віра в те, що його тут чекають, саме віра в те, що є йому куди повернути що в нього є дітки, дружина, батьки, друзі і так далі, йому не давали там зламатися. 11 місяців чекає на визволення коханого з російського полону, розповіла хмельничанка Таїса. На акції в Хмельницькому, каже, відчуває підтримку. Особисто для мене ця акція значить, щоб зрозуміти, що я не одна, що ми всі об'єднуємося, що ми нагадуємо, що ми також проводимо інформаційну війну, ми закликаємо суспільство, тому що е так як я помітила, здебільш все далі і далі люди стають байдужими. Наступна акція Поверніть героїв додому у Хмельницькому запланована 28 квітня. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Серка, дев'ятирічний Степан Батіг, рік живе з пересадженим серцем. Це перший пацієнт, котрому зробили таку операцію на Хмельниччині. Нині він багато ходить, хоча ще півтора роки тому у чоловіка починала задишка після кількох десятків кроків. Затягу так міг ходити, мені сказали, що бажано міняти серце, готується до цього. У 12-му році один з років тому поміняв клапана, і рівно через 10 років мені вже прийшлося міняти серце. Ну сказали, що зношене серце. Осталося в пару місяців. Пожити.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 Серце доставило до Хмельницького з Івано-Франківська гелікоптером. Операція з пересадки серця тривала більше восьми годин, розповідає Степан Батіх. Операція ранку вісім годин почали. Закінчилася вечором 4-півп'ятої. А проснувся вперше вже. Якби це робили в неділю, проснувся в понеділок ранку. Я зрозумів, що все позаді, самих ірше, я вже живий і все нормально. Перші кроки я Десь на годин, восьмий день після операції зробив перші кроки, а через два тижні я вже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 Після ОЗД чоловік заходить до Андрія Кланце. І ми раді, що у вас шикарний результат, ваше серце, те, яке нове, воно здорове, і ви здоровіше. <говори> <Шо? говори> да, Будемо, тому що такі Шо? параметри – це як у здорової людини. Немає проблем, всі клапани працюють. Ми раді, що так, і слава Богу, Дякую. і дай вам Бог здоров'я, Степан, щоб ви багато років жили і радували свою родину ну, і самі для себе. Так?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 І, і морально, і психічно, і фізично будемо її підтримувати. Ярослава Антушевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.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 Петровська. Ми приймаємо запити як від військових частин, так і індивідуальні по заявах від військових.